Це півфінальний поєдинок у найважчій категорії – 100 кілограмів. Борються учасники Зізбаража і Шумська. Перемагає 16-річний Владислав Пожогін Зізбаража. «Суперник хороший, я задоволений своєю перемогою. Завдання було стати першим, потім після цього турніру виграти чемпіонат України. Готувався цілу еліту, все вроді вдалося, все я хотів». Суперник з Барашчанина Владислав Степчук із Шумська. Хлопець розповів, вільною боротьбою займається 5 років, до турніру готувався більше двох місяців. «Результат досить поганий, довго готувався. Сили не вистачило, ну і техніки. Суперник набагато важчий був. Я готувався в категорію 100 кілограм, а приїхав 110 на змагання приїхали також борці з Білорусі, Польщі та Словаччини, зокрема, Міхал Завадський. 14-річний словак переміг учасника з Чернівецької області Василя Комова у категорії 52 кілограми. Каже, на ці змагання приїздить вдруге. Два роки тому я був, тоді я програв усі поєдинки, а цього разу зібрався і от переміг. Хоч суперник був сильний, з яким я боровся, але все добре. Добре, добре. Півфінальні поєдинки відбуваються одночасно на трьох килимах. Складаються із двох періодів по дві хвилини, каже суддя змагань Володимир Костенюк. Він розповів, як оцінюють борців. «Поєдинок триває до 10 балів в розриві або на туше, є таке поняття в боротьбі. Оцінки, кидок зі стійки 4 бала, в партері на Ка 2 бала, ну і за килим вихід суперника 1 бал. Є відеоперегляд, якщо є секундат у кожного спортсмена, якщо не згідний секундат з оцінкою рефері, який на килимі, кидається челендж, є відеоперегляд, переглядається, є відповідальний Суддя, делегат, який робить цей перегляд і дає свою оцінку. Міжнародний турнір з вільної боротьби у Збаражі проводять в 15-та, розповів організатор змагань Петро Король. це просто міжнародний турнір, який здобуття досвіду, коли хлопчик з України будь-якого містечка попадає на. Міжнародні змагання, він вже е, краще себе, впевненіше е, налаштовується на суточки і краще бореться. Цей турнір як би, можна для кращої боротьби на майбутньому на чемпіонатах Європи світу. Петро Королька вже змагання заснували у пам'ять про майстрів спорту з Тернопільщини Олександра Короля та Назарія Бойка. Турнір проводиться пам'яті моїх учнів. Один з них е, – молодший брат, він працював е, Боровся в мене, потім боровся в Києві, тренувався заслуженого тренера Радянського Союзу Торопіна, а сталася хвороба і він помер 30 років. Другий мій учень, майстер спорту також по боротьбі на Бойко, тренувався в Збаражі, потім він навчався в Львові і трагічно загинув. Ми їх згадуємо, що це наші борці, вихідці з нашого краю. На жаль, їх з нами нема, але пам'ять про них залишається». Анастасія Чечко, Марта Журавель, Новини на Суспільному. Тернопільщина.